І відкриваємо цей класний, крутий, яскравий, повен емоцій і задоволений для ваших дітей і для всіх, хто відвідує «Барвінок». Ти чудовий лабіринт для реабілітаційного центру барвінок це дійсно велике свято. Діти, що тут займаються і проходять лікування, з нетерпінням чекали відкриття. Тож мали за честь перерізати стрічку і одразу випробувати інклюзивний ігровий лабіринт, бо тут можна стрибати, з'їжджати, долати різні перешкоди. Це весело і цікаво. Навіть діти-колясочники можуть тут займатися. Всіх пацієнтів супроводжують досвідчені наставники. Вони контролюють і рухливість дітей, і вчасний відпочинок. Бо інклюзивний лабіринт це не просто забава, це теж елемент реабілітації та соціалізації дітей із обмеженими можливостями. Сьогодні в нашому закладі невеличке свято – урочисте відкриття інклюзивного ігрового лабіринту, яке ми придбали за допомогою міжнародної організації ЮНІСЕФ, також за підтримки Асоціації міст України. Також вдалося нам придбати і обновити обладнання в зале лікувальної фізкультури, це три велотренажери від самого маленького до найбільшого і дві багатофункціональні бігові доріжки. Всі ці засоби будуть створювати комфортні умови для перебування дітей в нашому закладі. Своїми силами ми зробили косметичний ремонт, обладнали сенсорну кімнату, зробили кімнату для відпочинку дітей. Тож, хочу висловити слова щирої вдячності, в першу чергу, організації ЮНІСЕФ. Асоціації міст України, місцевій владі, також Центр соціальних служб за підтримку, допомогу, коригування деякі. Сенсорна кімната, що знаходиться поруч з лабіринтом – це окреме надбання закладу. Її обладнували власними силами. Як твердять спеціалісти, кімната викликає у їх маленьких пацієнтів захват. Вони, займаючись тут, радіють життю і насолоджуються. «У нас є така сенсорна кімната, оснащена спеціальними світлодинамічними приладами, які проєктують спеціальні візерунки на стіну. Сенсорна кімната створена і для активізації, і для релаксації діток. Для активації у нас є окрема стіна, яка допомагає діткам і стимулювати м'язи, і вестибулярний апарат тренувати. У нас є зона для активного відпочинку, зона для релаксації. Це і басейн з сухими кульками і сухий душ. Всі меблі є безкаркасними спеціально для того, щоб створити безпечний простір для дітей. Безкаркасні меблі для діток дуже важливі, особливо дітей з розладами аутичного спектру, і з спеціальними гранулами вони створюють ілюзію обійнів. Mm -hmm. Також у нас спеціально є зона із світловим столом-пісочницею, це дуже Незамінна ріж для діток з органічним враженням головного мозку для стимуляції обох півкуль головного мозку, щоб вони брали компенсаторну функцію і це покращує розвиток діток. Для дітей з підвищеною агресією, аутичними розладами, ДЦП, всім, кому не є протипоказано знаходитись в цій кімнаті, якщо немає епілептичних приступів. На відкриття інклюзивного ігрового лабіринту завітала заступник міського голови Тетяна Карло. Ознайомилась вона із іншими можливостями реабілітаційного центру. Адже тут дітки з особливими потребами можуть отримати широкий спектр послуг. Мені дуже приємно сьогодні побувати на відкритті чудового лабіринту і взагалі в чудовому закладі. Сьогодні з'явилася можливість. За підтримки міського голови, за підтримки Черкаської районної адміністрації і завдяки виділеним коштам ЮНІСЕФ, і Асоціації міст України. Ось чудовий лабіринт, і діти нашої громади матимуть можливість отримувати суперові класні реабілітаційні послуги. Це сприятиме їхньому покращенню самопочуття, позитиву, комфорту, тут буде дітям класно. І саме головне, що діти відчують себе потрібними, що вони не будуть відрізнятися від інших дітей. Тут доступність є і можливість поспілкуватися з однолітками, тут надається психологічна допомога, медична допомога. І ось цей комплекс допомог, який можуть отримувати в цьому закладі, сприятиме, ну, звичайно, в майбутньому, що ця дитина буде не просто якась не така а вона буде платником податків і нормальним членом нашого суспільства. Це дуже важливо. Через те я хочу подякувати від всієї нашої команди і працівникам цього закладу, ну а всім батькам побажати успіхів і щоб їхні діти їх тільки радували. Разом з директором Борвинко Тетяна Анатолівна оглянула і об'єкти закладу, що потребують термінового ремонту. Також визначились із можливостями покращення умов перебування тут маленьких пацієнтів. Зараз першочергове завдання це відремонтувати дах, кошти в вже є. В найближчим часом, я думаю, що ми тут зробимо і ремонт інклюзивного туалету, це дуже важливо, тому що це необхідність. Ну, і будемо поступово робити якісь зміни на, на покращення цього закладу. У Барвінку діти не лише проходять реабілітацію через фізичні вправи, лікувальні та фізіотерапевтичні процедури. Тут у них дуже насичена і виховна програма. Педагоги закладу і свята для своїх відвідувачів організовують. Тут їм цікаво, весело, тут зустрічаються з друзями. Все це в комплексі допомагає дітям долати свої недуги. Батьки теж задоволені підтримкою, яку отримують у Барвінку. Ми дуже раді, що в свій час нам підсказали звернутися в цей реабілітаційний центр. Реабілітаційний центр на достойному рівні реабілітації таких дітей, тобто вони допомагають нам, батькам, правильно знайти підхід до своєї дитини. Всі вихователі закладу, педагоги знають, як правильно працювати з цими дітьми і нас навчають, як це робити. Тому що колективна праця робить з наших дітей звичайних, як зараз прийнято назвати нормою. І сьогодні, сьогоднішнє свято – це підтвердження того, що цей заклад стоїть на рівні, на достойному, як я вже казала. Для наших дітей вони роблять неможливо в період війни, просто неможливо. Ми не Чесно, ми в приємному шоці, що директор з відділом освіти роблять такі сюрпризи для наших дітей, тому ми дуже, дуже раді, що, що ми тут. – Як вам подобається тут? – Дуже Заходить. подобається, Нам ми ходимо вже давно. Років п'ять, напевно, як найбільше. більше. І прогрес помітно? Звичайно, прогрес є і все подобається нам. А сьогоднішнє свято як дитині вашій? Йому завжди подобаються всі свята, відходить з задоволенням великим. І сьогодні особливо, так. Центр реабілітації «Барвінок» – заклад дуже необхідний у сучасних умовах. Адже, як констатують лікарі, на жаль, все більше діток народжуються із якимись патологіями. Тож їм потрібна кваліфікована підтримка у такому закладі. У нас от за минулий рік повний курс реабілітації – це 6 місяців, пройшло 164 дитини. Щоденна відвідуваність приблизно складає 15-20 дітей в день. Діти прийшли, отримали курс реабілітації, курс індивідуальний, в кожному своє, хто на фізичну реабілітацію, хто до вчителів-реабілітологів, 3-4-5 годин приблизно відвідування щоденно в нашому закладі. У нас організований підвіз дітей, машина їздить тяжко от таких хворих дітей, підвозить сюди проходять курс реабілітації, також відвозять додому. У нас і тимчасово переміщені з міста Сміли і також з територіальних громад. Бивший Смілянський район, бивший, діти приходять, теж ми співпрацюємо з об'єднаними територіальними громадами. Всі послуги, абсолютно всі, у нас надаються безкоштовно, ніяких, ну, ніяких платностей, нічого такого немає. Тож, можливо, хто не знає що є такий центр, запрошуємо всіх на даму консультацію, раді бачити, раді бачити.